تبارك الله يا الله. رب. والله؟ تو مناش كيبدا الثمن هنا؟ هو حنا ما نكذب عليك، حنا مع السوق. ما السوق. والسوق حنا أول نهار كاع نفتحوا اليوم. يا, والله يا. آه بارك بارك الله. والله ما فتنا. تبارك الله خير كان زينين. الله. ولكن شحال كاع الثمن مناش البداية كاع؟ آه هو كيتراوح كالهواش، كاين كذا 30 ثلاثين آه. 50 ها هو كل حازو وثمن كل اكل, أكل حاجه وثمنها بحال دابا هادوك الكبار شحال هادوك لا لا هادوك منين هادوك هادوك ما كيفاش اه لا لا هادوك هياد هادوك ها هياد ديال مولايم اه, أه. أه. أه. كيف بارك الله وهادو ود... هذا كله وثمنه كله وثمنه كله وثمنه كله وثمنه خرفرا زوينين بالي مساي مساينين لا السوق مع السوق مع السوق هذا آه هو اللي كاينه والله على الصقره انا معاه قض الصقره انا لا لا والسوق تاني اللي تبعتيه راه ما غيوقف كاع. اه. السوق بالنسبة لكم نتوما راه كتر. العام, العام فيت اللي قبل العام آه فات كاع احنا تكرفصنا باش تكرفصنا علفنا وزقنا وملي كتدخل للسوق ما عطاوك الثمن كاع اللي كان. اه هذاك الشيء اللي كاين. واش ترفرف كتجيب كبش قد هذا مثلا. اه اه العام اللي قبل العام آه فات آه كبش كبير تبارك الله يعطوك فيه 30 كذا و30 لا ما يعطوك اه؟ ماشي دياله صراحة. عطاوه داوه به. وكيساب متضر يعني نبهل عليك السوق ياك. وراه السوق هو اللي تحكم فيه السوق اه لا آه. لا هادو خرفان زوينين بالنسبه للقياس هادو زوينين ما فيهمش قلت لي مناش كيبدا الثمن يعني من هو 30 من باديه من كدو 30 من و 30 31 32 وغادي ياك هاك بعد لا لا زوينين تبارك الله الله يلاه زوينين ما فيهمش الله يجازيك بخير وفر اه من آه. آه كانوا سارحين كانوا سارحين اه راه ما في السرح كانوا ضروري شويه الالف في منين في <تصفيق> <تصفيق> اه, آه. دي محمد ده. ده زويني. انت الله لا لا خرفاني الله مشاهدينا الاعزاء كما تشاهدون خرفان زوينين ما بيمش المهم اللي بغيت نقدم شي حاجه الناس راه كاينين حدا السطالاسيون بالضبط هذا سطالاسيون اللي وصل مدينه الباب باب كيشوف في السطالاسيون الباب ديال الحوش كيشوف في الباب السطالاسيون راه كاين حوليه كاين خرفان كاين المهم اللي بغيت نقدم مشاهدينا الاعزاء انتم كما تشاهدون تحياتي لكم جميعا تلي انت مال ديال كاين من 28 30 24 26 كلها وتمام كلها وتمام والسن مخلص السن مخلص مخلص شباب اثنين رباعي سداس وفي رباعي وفي رقارح وفي خلص عادي خلص بالنسبة للذبيحة لا ذبحة لا ذبحة لا العيد لا العيد سبحان الله العظيم ويعيدوا بهم يعني فين كاين الناس كاين الناس تعيط فيها السكر وكينا. فيها السكرات كاين اللي جهدوا لا مع زي آه مع زي لا الله عايش يشريها ها الجداول حسب استطاعه والله سبحان الله العظيم. كل واحد يمشي على قياس ديالو زين هذه هاي بالد حمراء هذه زوينه لا زين. زين. كل, كل زين تبارك الله كل زين, كل زين. أنا آه. كل زين. لا الله كل آه. المعصفاب والقد يدبغي يجي الله يلاه يجي حدا السطالاسيون هاك كانتي دابا هذا حق وصل المدينه اللي خصو شي حاجه يجي لا الناس راه الله في الشحوه اليوم اللي بغى يجي ما عنده الله مرحبا احبابي الله فيك ودي حسن هذا هو هذا هو هذا هو اللي كيتسالو منك الناس هذا خير كثير الدرويش يجي مرحبا بيه الله الناس كتعاونها ما الدرويش كاع اللي عنده الفلوس هذاك راه يمشي يدبر الراسه. الله. مزيانه ودي الله يسلمك عموميا حواليه حواليه والله من نينو ستوت لاجيء نينو بارك الله ده مشاهدين انا كما تشاهدون هنا حوليات كما يقال باللغة ناس الأقاليم الصحراوية كيقولو كي كنقولوا <hesitation> كنقولو الرخلة بالنسبة للحولية الرخلة رخلات حال بحال الحمد لله بحال حولية بحال رخلات خاصو شهاجي حاجة يجي مرحبا الناس عداد الناس يالله بداو يالله فشحو غاليون المهم خاصو الماعز خاصو حوليات لخصول الخروف حاليته هو راه كاين كلشي كاين الحمد لله المشاهدين هو المهم مرحبا بكم جميعا هذا هو اللي كاين مشاهدينا الاعزاء كنشكركم بزاف تحياتي لكم جميعا ما تنساوناش بجيم ودعمونا الله يجازيكم السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الاعزاء كما تشاهدون هذا الطريق جيش من المحاره ها هذاك اللي قدام الناس رافينه ورا ها هو وهذاك تمنك كيقدوا الناس استالاسيون جيتو من هنا هذه الطريق جيتي جي من هنايا البحر وهذاك راه وهذاك مشاهدين على الزنمه ناي مشاهدينا الاعزاء المهر هو هذاك في قطيع زوين يبقى المهر يعني.